Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens. I skole og undervisning. Hej på deg, og hjertelig velkommen til episode 11 av podcasten Pedagogisk intelligens. I dag er vi så heldige å få med oss Kristian Sørby Larsen. välkommen Kristian. Takk. I en tidligere episode så var jeg kanskje litt overoptimistisk i forhold til at det var en god ting at nå kom ChatGPT i Microsoft sine i forhold til personvern. Da var du i en dialog på Facebook-gruppa vår, ChatGPT Norge, og da tänkte vi at det var viktig å få inn en litt mer kritisk røst, då vi har egentlig i samme med deg. Dette må være litt som tante Sofie fra Kardemommeby i dag. Eh, hallo Fredrik kan du fortelle litt om deg selv og om jobben din? Ja, det kan jeg. Takk for at jeg fikk komme. Eh, det er veldig, veldig fint. Eh, Christian Sørby Lassen, akkurat nå så jobber i KS, jeg har jobbet i KS i 3 år. Eh, med personvern og informasjonsikkerhet. Det er et prosjekt som heter skorte eh, og i dette prosjektet så har vi lagt ut veldig mye ressurser både til skoleeire, skoleledere, men også nå etter hvert til lærere og andre for å hjelpe til og bidra til at personlig informasjonssikkerhet kan ivaretas på en bedre måte. Før begynte i KS, etter at pandemien slo inn i mars 2020, så har jeg jobbat i mer enn 25 år i Bærum kommune, og har stort sett alle de årene drevet med digitalisering, og hadde blant annet prosjektlederansvarer for 1-1-satsingen på nettbrett i Bærumsskolen fra 2015 til 2020. Så det er kort fortalt det jeg har med, og så har jeg der skolebakgrunnen, og så har som skoleleder og lærer. Ja, men da... Eva Brattvold i dag, selvfølgelig som alltid, og Eva, ja. ta oss stille litt, disse grunnleggende om personvern, de tror jeg vi må på en måte, disse rare forkortelsene, ja. Jag tänkte det kanske du Christian kan vara med på att belysa lite grann för det är ju massor av som dyker upp i förhållande till detta med personvården. Eh ja. och för dra upp någon av de så tänker jag det att GDPR är ju ett begrepp mange har bli känt med men kanske förklara det lite. Det samma DBA. Och så har du något som heter DPIA och så har du i tillägg någon andre ting som heter SLA for exempel sånt noe, som inte har så mycket med personvården att göra men som har mer med mer informasjonssikkerhet og uh, i litt bred forstand å gjøre. Så hvis du kan belyse disse begrepene litt for uh, de som hører på. Ja, GDPR er en europeisk forordning. Uh, den står på General Data Protection Regulation og er en lov som tatt i kraft i EU-området i juli 2018. Den slo in og ble en del av norsk personopplysningslov samtidig. Det strammet inn ganske kraftig på lovverket når det gjelder personopplysninger og det som jeg mener jeg er veldig bra med GDPR og den norske personopplysningsloven sånn som den fremstår i dag er at den har hele tiden vær enkelt registrerte rettigheter i øye altså vær enkelt elvs rettigheter som det aller, aller viktigste. Det er ikke så viktig hva kommunen eller de som skoleleder eller skoleeier eller hva det er vi holder på med, driver med, egentlig. Men det er hva det vi driver med har å si for hver enkelt elev. Ikke for elevene, men for hver enkelt elev. Det mener jeg väldigt bra med personopplysningsloven som er GDPR. DBA, DBA er en forkortelse for avtale. Og er rett og slett en avtale mellom... For eksempel en skoleeier og en leverandør. Det kan være læremiddelprodukter, det kan være store plattformleverandører der de ingår en avtale som skal være enkel og forståelig for alle parter og som skal kunne følges opp når det foretas endringer. DPA det er kort og godt på norsk noe som heter personbehand-konsekvensanalyse. Før du tar i bruk en, en løsning, så skal du gjøre en personvenn konsekvensvurdering. Og der skal du bland annet ha med som bakgrund i loven elevene, foreldrene og lærerne for å finne ut hvilke risikoer står mye i møte med å ta i bruk denne løsningen. Og, uh, SLA er jo det som på engelsk heter Service Level Agreement og er som du ser på informasjonssikkerhetsbiten og handler om hvilket nivå servicen fra leverandøren skal ligge på. Så jeg vet det var kort de begrepene du hadde der inne nå, Eva. Det er i hvert fall en ja. korte og forhåpentligvis korte eller enkle eh, og klartalt eh, vurdering av de. Ja, og eh, det som er da saken, eh, bare liksom så vi slår fast, eh, fast mm. det, slår inn litt åpne dører kanskje, eh, det er jo da at når man tar i bruk en digital tjeneste, mm. så må man ha disse tingene på plass. Man må ha en databehandleravtale, den ska i skal ta GDPR, och man ska också göra en analyse av eh denna tjänsten alltså konsekvenserna för personvården på den ena sidan eh men också eh, det väl handle mycket om att man ska se eh är står di upplysningen ge framme står di i stil till värdien av den tjänsten jag får ja, det er ganske riktig. Og det som er viktig her er å huske på at det er en slik løp som er litt viktig å ha ordentlig syvstakende på, og det at man begynner med å gjøre noe det man kaller for en innledende vurdering. Det vil si at man begynner å vurdere om dette her er noe man trenger, om det er en deltatt mulighet til å den i bruk, og det på det ja, så må du gå videre til en risikovurdering. Nå har jeg gjort den risikovurderingen, og det er faktiskt ganske gøy, og jeg har gjort det mange ganger med elever, och da får du frem risikoelementer og faremomenter som er helt... Uh, utenkelige i ditt eget hodet, men som en gammel man som plussjer 60, så er det ganske greit av og til å ha det perspektivet at dette her er gøy, elever er fine, elever ser ting vi ikke ser, og når du har gjort den risikovurderingen, så må du gjøre en personverkonsekvensvurdering, og, og når disse tingene er på plass, og du har sjekket det ut, så gjør du en databehandlerpale. Så det gjør du til sist når du har på en bilde bilder over hva løsningen gjør. Og så må du passe på at det å gjøre en person med en konsekvensvurdering eller en ros eller en databehandleravtale er ikke en engangsaffære. Det er en kontinuerlig prosess, og det må følges opp på noe av det som Magnus snakket om i begynnelsen her. Dette med at uh, chat integreres og gjøres som en del av andre tjenester, det er noe av det mest utfordrende for de som driver og skal passe på de løsningene med dytter ut i nå skole, nemlig de endringene som skjer, for det er da vi virkelig begynner å brenne når man gjør disse tingene her, som sånn som vi uh, erfarer det. Så det du säger eh, nå, nu Kristian är egentligen lite så sånn att även om man allredede har en databehandlaravtal på plats, mm. när det kommer nya ting till, sånt som ja. i dette tillfälle här att man integrerar konstintelligens i programvara man allredede har köpt licens på mm. och man har en databehandlaravtal på, mm. så anbefaller det eller pålägger det at man eh, ska göra de, den jobben på nytt. Nei, det är pålagt du nytt göra. Riktigt. Da, det? Kommer jo, da kommer vi til den utfordringen da, Kristian, mm. eh, som er da at nå er det jo på moten med kunstlig intelligens. Det kommer overalt, eh, og da er det jo den eh, balansegangen mellom å la elever og lærere prøve det ut, kontra mm. å ha personværende på plass. Vad tänker du om fremgang? Hvordan bør skolenorge gå fram for å gjøre detta på en ryddig og ordentlig måte? for å, å kunne ta det i bruk. Da har jeg lyst til på det med et bilde på et, på et annet område, og det handler om når en eller annen importør, en eller annen importør av matvarer, eller en eller annen av matvarer, skal eh, be, lansere et nytt produkt på, på eh, matvaremarkedet til oss voksne, og barn og unge og vet ikke hva så er det så mye reguleringer og så mye skranker og greier man må gjennom før den kommer ut i butikkelene. Mattilsynet, så skal sjekkes på e-stoffer og jeg vet ikke hva, og det skal kartlegges og det skal forskes på. Hvorfor gjelder ikke det samme for digitale løsninger? Vi er nødt til å gjøre disse tingene her før vi tar i bruk løsninger. og det, det grunnleggende sett handler om det det som ligger nedfelt i personvernet til den enkeltes elev om rett frihet og rett til privatliv. Og det er nedfelt faktisk i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens paragraf 8 og i grunnlovens paragraf 102. Og det som vi står i fare for å gjøre hvis vi ikke har på oss personbar informasjonssikkerhetssaten på en ordentlig måte, så risikerer vi på sikt og både bryte hver enkelts rätt til, til privatliv og personvenn på en måte som ni ikke egentlig overser i dag. Og når vi sier disse nye løsningene som kunstig intelligens og, og, og andre ting som kommer upp. så er det fantastiske ting. Men for at vi skal kunne bruke disse fantastiske løsningene på en god måte, så må vi faktisk ta oss tid til å sørge for at vi vet hva det er vi eksponerer og hva vi setter i verk før vi tar i bruk tror Ja, så det du det du säger där är det, det här att eh någonsin detta kommer som en del av alltså bli integrerat i en pakke man allredig har. Ehm vad vad tänker du att man ska göra? Man sperre tillgången eller ska man du låt ligge där och samtidigt jobbe med eh konsekvensanalys för exempel du må, du må spørre den til du har oppdatert den personvernkonsekvensvurderingen du har, den risikovurderingen du har, og den, den databanelavtalen du har. Og når du har gjort det, og du har funnet ut at denne risikoen for ta i bruk er, er innenfor uh, min uh, appetitt, så kan du ta det i bruk. Men det betyr så at det man da skal vurdere, det er konsekvensene for personvernet. Ja, det, uh, det er personvernkonsekvensvurdering, det er det det heter. Ja. O det er, av, der, det er av de tingene som er så altså ett de eksemplene som jeg synes er ganske interessant er at for det første så er det jo som sånn at kunstig intelligens de driver jo med altså da man med profilering og man henter inn store mengder data som man bygger på videre det er jo hele grunnlaget for kunstig intelligens men når man i tillegg kobler det på andre tjenester som driver med annen profilering, slik sånn at du får sånne store datasett, det er da vi virkelig får noen, noen datamengder som det er väldigt viktig å ha oversikt over hva de gjør, hvor de lagres, hvordan de behandles, selges de videre, alle disse tingene her sånn som man er nødt till å ta tag i når man, når man da går i gang med denne type store løsninger som kunstig intelligens. Og det er jo en egen, egen artikel i, i personopplysningsloven og i GDPR, som er det artikkel 22, som langt på vei går ut og forbyr bruk av dette her, som vi er inne på et veldig, veldig, veldig skummelt område, egentlig, men veldig spennende, og jeg mener jo at, at det som vi har sett nå med chat-GPT og OpenAI, det, det, det utfordrer vår sektor, altså skoleopplæring, vurdering på en måte som jeg mener er grunnleggende bra og som vi har trengt lenge. Og hvis vi klarer å få dette her på plass ordentlig så tror jeg det kan bli skyklig bra skolefremover, men men vi må huske på at det må kamp med sinn og det må være eh, ordentlig ivaretatt for hver enkelt elevs rett til privatliv og frihet. Ja, men når eh, man nå skal i gang med dette här i de mange kommuner i, det, i vårt langstrakte land ja. eh, så er det jo sånn at kompetansen på å vurdere er veldig varierende utifra ja. si, hvordan kommunens størrelse og, mm. og, og si, hvem som jobber der eh, det er altså det tidsaspekt for eksempel men mm. mm. når ting kommer integrert til løsninger så er det vanskelig å sperre ut og bare deler av en løsning man allerede bruker i læringsarbeidet, for eksempel. Eh, hva, hva, hva slags konsekvenser vil det ha at man tar det i bruk uten at man har disse tingene på plass? Ja, det er jo noe det som man ser. Det at, eh, altså for det første det du sier dig med at man har de sperrene på plass eh, i løsningene. Det er jo faktisk også regulert i lov, det er her, vi snakker om ø, hva som er regulert i lov, og det stilles veldig strenge og veldig klare krav til innebygd personvern og personvern som standardinnstilling i personopplysningsloven. Så da er det jo den producenten som har et problem, ikke du som, som på tjenesten, da må du faktisk si til din leverandør at da må du sørge for at dette er på plass, hvis ikke det har det. Og så til dette med hvilke konsekvenser det kan få, det, vi møter veldig ofte det at men kanske smärre är det en personbana, det är ju nog sura lika men det är ju inte om, det handlar om data av om og med där brukas och och og och sätts samman kan brukes och säljas och det det er de konsekvenserna på lang sikt som vi aldrig nå en nöjd till att vara väldigt väldigt eh nöje med och på ta påstådelser. Och vi vet inte hur det här blir i tiden framöver. Et scenario som, som jeg har lyst til å nevne for dere, det er jo et scenario som handler om at veldig mange skoleeere der ute nå, de kjenner jo veldig godt til elever som gikk i skolen for 20-30 år siden og som kommer tilbake igjen med advokater og saksøker kommunene for manglerende opplæring. Så må skoleeierne og skolelederne langt ned i arkivene finne dokumentation på det de har holdt på med. Det vi kan se for oss om 20-30-40 år frem i tid er at elever i dagens skole vil kunne saksøke skole og skolehøyre for å ha generert data av, om og med de som er kommet på avvei og som gir konsekvenser for deres liv senere. Og vi må huske på at de aller fleste elever innen skolen, de har ikke samtykkekompetanse, de kan ikke samtykke til dette. Vi må bruke et behandlingsgrunnlag som det er, altså en lovgjemmel som handler om at det er en lovpålagt oppgave. Og hvis vi hotar det till så står vi i fara för att få en nedkörning. Vi kommer til att få en enda större eh, negativ hållning till digitalisering, god digitalisering än det vi, vi har i, i dag redan. Detta här är eh, min min väldigt eh, lares, eh dette her er den største trusselen mot god digitalisering overhovedet. Blåss i skjermetid og blåss i, i, i alle disse tingene som har vært oppe på strålinger, det blir blobber i forhold til det vi står overfor hvis vi ikke tar tak i dette nå. Men... Hvis vi skal tänke på, på, på, på bruken da, og hvis, vi skal, hvis du skal være hoveddommer, og vi har bedt deg å være på antosofie i dag, så eh, betyr det i praksis at vi rett og slett må sitte på gjæret fremover, og at det ikke finnes det noen GPT-tjenester som du ser for deg er mulig å bruke mot sommeren 23, høsten 23, eller vil denne behandlingstiden ta så lang tid at vi fortsatt må sitte på gjæret? Det kan godt være, jeg vet ikke, men poenget mitt det at det er en veldig umoden teknologi. Den kom 23. november i fjor. Det var da den ble lansert i en versjon 3 3.5 av ZGPT. Så vi snakker om en teknologi som ble ganske ny, og den har jo tatt av i rekordfart. Og jeg er jo også der at jeg ser at dette her vil elever bruke på privaten. Men det ser er at vi skoler og utdanningsinstitusjoner skal begynne å pushe bruka av här i skier de der selv så får de et behandlingsansvar. Og da må vi bare, da må vi se si at da må vi sørge for at uh, de prosessene og de prosedyrene som nå uh, uh, må på plass, eh uh, må også være på plass når det gjelder ChatGPT. Vi, vi vi må ikke komme i en posisjon der vi loggrer etter teknologien. Teknologien det er vi som skal styre teknologien. Det er det jeg mener jeg er viktigere. Og ja. da må disse tingene på plass. Men, et Men det är par nyanser av dette eh går på då for eksempel nå når Microsoft eh, lanserar Learning Accelerator. Man så mm. programmer program som brukar konstgjord intelligens i programvaran. Må vi då egentligen i köra en som du säger en ny runde med programvaran eh lösningar eh, visst visst vi inte klarar att slå det ja, de, de nya funktionerna så altså det du da, hvis ikke du klarer å slå det av så er det i det her tilfellet Microsofts problem det er punkt 1.2 er det at du påfører hele prosessen på nytt men du må gå inn og se på den løsningen og så altså må du se hva gjør ok denne løsningen her med elevenes personbarn og informasjonssikkerhet hva gjør den og så kan du da eventuelt si ok dette er innenfor eller to dette er utenfor og hvis den er utenfor så må du da enten be leverandørens kruden om eller så må du finne en annen løsning men kan vi, ett annat sån problemställning som ofta dyker upp det är ju att man säger då att i och med att vi brukar fejde mm. så är vi säkrare på en mode i förhåll till det där att eftersom man så länge man loggar på en tjänst med fejde kontra det att lägga en egen konto då är vi innanför. Det det är ju som ofte blir uttryckt. Eh kanske du ska avklara ja, den? Er den, ja, den er, det det är inte Feide är ett fantastiskt system som kan være et fantastisk gredskap for å løse dette fremover. Og feide og Sikt og KS og UDIR og kunnskapsdepartementet andre er veldig opptatt av disse problemstillingene nå. Og feide kan være en del av løsningen, men løsningen og det alene sier si på at, ja, men detta er feide på loggings så det er my good to go, det er ikke riktig. Det, det må bare slås fast en gang for alle. det sier ikke Feide heller. Det är en forestilling som har vokst frem og som ikke egentlig helt vet hvor kommer fra. Men dette her, eh, som dere sier nå, hvordan skal alle kommunene gjøre dette? Vi holder nå på med i KS-regi å lage en, en DPA, altså en sånn personenkonsekvens- vurdering, som en pilot for alle landets kommuner som bruker Google-tjenester. Og da snakker vi om allt fra Chromebooks og helt ned til Google-søk. Og det er fordi at vi ser at dette her er svå store og tunge prosesser, at mitt prosjekt, Skolesek og KS, har bestemt sammen med Bergen kommune at vi vil prøve å en vurdering som de fleste kommuner kan ta til seg og tilpasse sin egen bruk og, så, og øh, komme bedre ut av den andre enden med at de har personvernkonsekvensvurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyser som er på stell. For det vi vet er det at dette her har et område som det er veldig lite på stell og det lærerte vi prøver å begynne å bleke det vi bare så vidt er i gang med. Dette er et projekt en pilot, som vi også ser for oss at vi vil ha stor overføringsverdi. For exempel andre plattformleveradører som Apple og Microsoft og andre. Sånn at nå har vi valgt en løsning. Vi har valgt å begynne å spise en elefant fra en kant av gangen, og denne gangen heter det Google. Eh uh, det eh uh, av de samma utmaningarna som gäller för Google gäller för Microsoft och för Apple og för andra lösningar. Gå helt ner till eh som står på Amazon webbservere for exempel, akkurat det samma där. Så sånn ni är all allt av skyttjänster måste vi på något mode försöka hitta på som man kan lös som man kan vurdere på nationellt nivå. För det som vi fra vår side ser for oss at uh, er viktig att poängtera är att å gjøre disse omfattende vurderingene i 356 kommuner og 11 fylkeskommuner, det er helt vanvitt i bruk av ressurser, og det er veldig kostbart og krevende. Ja, men så bra. Da en nasjonal, eh, i hvert fall veileder, eh, som man kan ta i bruk for dette her, tror du at man kan se for seg at det blir en nasjonal godkjenning etterhvert også, sånn at den enkelte kommunen og fylkeskommunen slipper å tilpasset til seg selv? At vi sier at det er i Norge, på en måte? Ja, altså det vi, det vi vet er jo det at godkjenningsordningen uh, for Svampfeldt i omtrent 2000 eller noe sånt nå, fra Utdanningsdirektoratet. Uh, så de, de vil være veldig forsiktige med å gå inn i en godkjenningsordning, sånn men en form for sertifisering en eller en form for, for, for vurdering på nasjonalt nivå, altså sånn type trafiklysmodell. Uh, og disse tingene her vet jeg at det diskuteres og at det utredes hvordan dette her kan gjøres, og det er også, god, også uh, veldig spennende å se om den nye digitaliseringsstrategien for barnehageoppvekst kommer til å svare ut noen av disse utfordringene, for vi vet at det blir spilt inn veldig mye på dette her fra både utdanningsforbundet og fra foreldre og fra ø, ø, kommuner og andre, at det er person og en informasjonsnittighet som er det aller mest krevende, og det håper vi selvfølgelig at det kommer til å, å komme frem da, både i ø, digitaliseringsstrategien og også i handlingsplaner og tiltaksplaner i etterkant av den. Men hvis du nå er ute på en mm. middelstor skole et sted i, i Norge, Mm. vad er det første denne skolelederen bør gjøre? Nå er det jo skoleeier selvfølgelig som er den ansvarlige her, men mm. du tenker det at jeg synes dette er spennende teknologi, jeg har lyst til å teste dette ut i min skole. Ja. Hva, hva gjør du først? Det du gjør først da, at du sier at det skjønner jeg veldig godt. Og så har Skolesekt laget en resurs for de som har lyst til å bruke en ny løsning, som de på lærernivå kan gå in og besvare og som jeg har forsøkt formulert på et vis som gjør at lærere forstår hvor viktig det er med dette med personer og som ligger på skolesekk.no og hvor de kan gå inn og eh, sjekke ut ting, besvare ting og så ta den med tilbake igjen til sin leder som så tar den videre til IT-avdelingen og så kan du eventuelt den prosessen begynne frem mot endelig godkjenning. Men ting tar tilgjengelig tid og det er krevende, men det, det er i hvert fall det første jeg ville gjort da hvis jeg var skoleleder. For, eh, de må den skranken som uh, man må over. Uh, jeg har selv satt med, da jeg var i Berlom kommune, så satt der og fikk uh, omtrent D-poster hjemlig med og telefoner om at jeg må ha den appen, jeg må ha den løsningen jeg slår i går. Og vi leverte det ut. Men det er ikke greit, for du får et etterslev hvor du får et heng, og du har ikke oversikt i det hele tatt over hva du, Eh, vad du har eh, tatt i bruk og hvor eh, de behandler personopplysninger. Så kommer du på helen, og så bærer det galt av stedet. Så kommer datatilsynet på tilsynet, og så får du bøter, og så kommer foreldre i etterkant. Så, altså, det, det er så mye potensielt som kan gå galt her, og jeg ønsker virkelig at lærere ska få et rikt sett av både læremidler, kunstig intelligens og plattformer og det, og, og det allermeste. Men att de kan vara kreative och autonoma inom en ramma en sankor som er gott nok ramad in, det tror jag är viktigt. At inte de ska börja föra lä osäkerhet och utrygghet med at de exponerar elever for risker som de eh så de verkligen körs, så är det så jag Det tror, jeg ikke de gjør. Jeg tror det är den tryggheten där lärare trenger, där mammor, där mammor som på sätt och vis på vårt nivå bidrar till att kommunen kan göra det på ett ordentligt vis. Kristian, jeg skjønner jo veldig godt hva du sier, men jeg er nok en av disse litt sånn utålmodige lærerne som, som vil i gang, så jeg vil bruke deg litt som sensor og tantosofie nå, ja. i forhold til som er en realistisk horisont i forhold til å ta i bruk, og eh, ofte så har jeg, jeg kan ikke dette så godt som dere, men jag har ofte lært att detta här med hvor dataene lagres enn er väldigt viktig, altså hvis dataene lagres i Europa, så kommer du ganske langt hvis du får en databammeravtale. Akkurat i dag er det sånn at du må logge dig in i tjenesten Bing fra Microsoft for å få tilgang til denne nye funksjonen med innebygd. Og du sa jo akkurat at det driver en en uh, undersøkelse av Google, mm. og norske elever de har jo googlet i 20 år. Mm. Eh, hvis denne tjenesten til Bing blir like åpen som det Googles søkemotor er, Eh, vil det da være greit hvis det ikke er noe innlogging at elevene bruker da denne søkefunksjonen med chat GPT i Bing hvis det ikke er noe innlogging? Uh, Nej, det er jo ikke greit det heller, for at, altså, det er jo akkurat samme som gjør det der som for Google. Altså, du, du etterlater deg personopplysning i form av IP-adresse og, og, og annen profilering. Altså, det er jo den der skrapingen av data, det data, det er lokasjonsdata, det er, er IP-adresse. Alle tingene her som i Zoom gör at du kan være med på å danne et bilde av deg. Og det er den biten vi må være sånn nøye med, og det er derfor vi har tatt med det brede spektret av ting vi skal vurdere i den, i det Google-prosjektet vårt nå, det er alt fra Chromebooks til Google-søk. Det, det samme ville gjelde om du hadde hatt en sånne Surface til Bing-søk hvis du hadde hatt den andre plattformen. Hvis du da skal toppe spåhatten til slutt, og mm. ta med deg som til Sofie samtidig, ja. når tror du at vi vil få den første tjenesten for det er jo ikke noe tvil om at det er veldig mye først rundt denne samtalerobotens chatgeppet i om dagen. Jo. Hvor ser du for deg, og når ser du for deg at norske elever kan få tilgang til denne? Ja, det, det, det har jeg, jeg. har ingen mulighet til å spå om fremtiden. Det er det aller som finnes. Men jeg vet at disse prosessene tar tid, og jeg har... Eh, min rolle er å være frøken Tante Sofie, og da blir det egentlig opp til hver enkelt kommune, sånn som det fungerer i dag dessverre, å gjøre de vurderingene før de tar det i bruk. Og da, da er det det som avgjør, og jeg synes ikke det er god løsning, men inte vi får på plass et nasjonalt organ som kan på en måte da gå ut og gi en, for eksempel en, ja, et, et, et, et rammeverk for hvordan man kan bruke det. Så det är det som på till det vet du och det vet Eva också att det kommer till att ta tid. Så det enda jag kan si är att det kommer till att ta tid. Eh jag ville si uh, i en ordentlig inramad förstånd et års tid i vart fall minst väldigt optimistisk. Men då må vi huske på också det at eh uh, eh uh, ChatGPT under ett halt då gamble som publicerad lösning. Man provade det ju också lite i Microsoft och Google och det inte så väldigt bra. Også har man prøvd å, å, å tilpasse det og gjøre det bedre, og, og uh, OpenAI har gjort et stort stykke jobb, og jeg vet at BAD til Google også er mye bedre innrammet nå enn det, det var tidligere, men, men samtidig så ser vi jo også uh, veldig mange av de uh, elementene i Chats GPT og, og i BAD som ikke er forenlige med det lovverket vi har her i dag. Artikkel 22 i uh, GDPR er veldig tydelig på dette dessverre. Ja, men vi kan vel kanske da også se for oss at det faktisk kan bli litt ulik praksis i Norge. At, det, at vi vil få noen kommuner som gir tommel opp, mens andre gir tommel ned. Det er jo hvertfall altså det vi har sett tidligere. Ja, og det er der, det der med også, vi også, eh, vi, vi, vi, vi, vi, vi må huske på at vi har å gjøre med en særskilt utsatt gruppe etter eh, loven, nemlig barn og unge og eh, da må vi være veldig opps på og veldig, veldig på å ha den bevisstheten helt fremme i pannebrasken er vi sikre på at disse dataene som nå elevene da omter ut at ikke det blir brukt dette på til å for eksempel profilere deg i andre settinger inn mot andre løsninger. Og jeg vet jo at for eksempel som du nevner Magnus Microsoft har jo mange løsninger som hvor man integrerer veldig mange ulike løsninger du har nå eh uh, OpenAI in mot uh, Bing og du har din mot Insights som vi tar vett og du har det mot uh, Teams og så videre. Og da blir det flater som skaper så store datasett og så store mengder data og så store uh, muligheter for å profilere og vite ting om uh, hver enkelte elev som kanskje ikke hver enkelte elev vet om seg selv engang. Og det er den den uh, den det den problemstillingen med er nødt til å, å være veldig, veldig bevisste på når vi nå skal, skal bruka disse tingene. Og så vil jeg jo igjen si at personlig så synes jeg ChatGPT og, og kunstig intelligens har et fantastisk potensiale til å kunne gjøre skolen både mer relevant og fra mitt eget stålsted. Så mener jeg jo at den diskusjonen som har vært i skole om at uh, chat GPT er joks, uh, er fullstendig feilslått. Fordi uh, elever fra møblerte hjem og som har fått hjelp av foreldre og besteforeldre til å svare ut oppgaver, de blir berømmet for det, mens elever som kanskje ikke kommer fra fullt så uh, møblerte hjem og som bruker kunstig blir uh, anklaget for joks. Jeg synes det er et ganske bra bilde på uh, hva kunstig intelligens potensielt kan gjøre og hvilket potensialet det har. Ja, og ikke bare det, vi har jo hatt en tidligere podcast-episode hvor Magnus har snakket om at han ser på kunstig intelligens som dyslektikerns beste venn. Ja, for eksempel. Eh, og det er jo ting å, å ta med seg, men eh, jeg synes dette har vært veldig interessant, Kristian. Mange mm -hmm. sider som har blitt belyst. Um, litt pekfinger opp, men det mm -hmm. var jo bestillingen i dag ja. eh, på hva som måtte gjøres. Mm -hmm. Og så vet vi nå da at du håller på med detta spännande projektet mm. eh, som kan ha överföringsvärde til andra plattformer. är det någon andra ting som man bör hålla sig uppdaterad på alltså gör det i KS for exempel nå mer du snackade om att ha eh, ja, det vägledare eh det är det vi har utarbetar nå i mitt projekt detta skolesäker projekt där har vi då sammen med sektoren. eh samman vi har en egen arbetsgrupp i i vårt på 15ten som er med dert fra O de stæker sig fra, fra pedagoger til jurister og til teknikere som er med og, og jobbe med detter og vi har sammenut bed der med resurser som ligger på skolesäker n .no. det er der avland ant vejledninger, det är videolektioner. Dett er steg for steg vedigse med hvor man kan komme i haven medågon til anskaffelse personer konsekvens påæring deste tine harj. Det det her vi har med utarbetat det ligger ute öppet tillgängligt det behöver ju key det är inte någon personupplysningar som behandlas där så det är bara att ta ner och bruke. och og sen også har vi lagt kartläggningsverktyg och vägledningsmaterial på alle grupperna både skoleärer ledare och nu kommer vi också snart till att lansera en ganska stor pakke för lärare och där går vi in på bland annat eh øh, øh, och där lanserar vi det ligger förvisat ute redan men där lanserar vi relanserar vi dette med risikosafari, at du skal gå på, på fysisk jakt etter risikoelementer på egen arbeidsplass. For personvaren er, er jo ikke bare noe som skjer i det digitale, altså, personvaren er jo Exempelvis så kan vi nevne læreværelse med lister over barn med allergier. Det er jo et flagrant brudd på hver enkelt elevs rette privatliv. Hva skjer når en sånn kommer på avvei etter at en elev har tatt bilder av den? Det er, altså, det är så mycket som må ta hänsyn till som inte mer har varit flink till før. och det där vi må det, det er der vi prövar och bidra til at att att ni når helt ut till varje enkel elev genom lärare, genom og och ledare och sånn som detta här for eksempel, och pröva och snacka det fram. Och det är inte enkelt för det är väldigt många som syns att personer är liggegej like som att se på malingtörke och och det är ju för många ju det men vi må prøve å det litt artigere og gjøre det litt mer forståelig, og innledningen din var nå med at jeg måtte oversette det her. Det er helt klart noe av det aller vanskeligste vi driver med, og noe av det vi er dårligst på. Det er det her stammespråket, det er skikkelig skumle greier altså. Ja, men det viktigste å ta ut av dette er at personverden er noe vi må ta på alvor. Ja. Det er, kan være uante konsekvenser. Eh uh -huh. som inte vi känner till, jag husker ju tidigare direktören i tandvårdsynne Björn Erikton, han sa det så gott ja. uh, en gång med att man ska också ha detta med rätten till att kunna bli glömd. Ja. Eh och det är ju enkel, eller det är de enskilda stående tillfällena i sig själva, men summan uh -huh. av dig som kan uh, føre till eh dessa som vi kanske inte har helt överblick uh, över till begynne med. Och det tror jag kan vara en väldigt god slut på detta här som sagt, en mann pusser seg 55 plus. pluss, alt det jeg holder på med i min barn og ungdom, det er stort sett glemt. Den retten har ikke dagens barn som driver med det samme som jeg driver med i min ungdom. Og det misunder jeg det ikke. Riktig. Da sier vi tusen takk, Kristian, for denne opplysende episoden, der vi må kanskje holde oss litt mer tilbake før vi kaster oss over disse nye tjenestene. Tusen takk for din innsikt, Christian. Takk, skoledet jeg fikk være med. Ha det bra. Ha det.